Τώρα στη στιγμή περιμένεις σε αναμονή Εύβοδιο Εύβοδιο Και σου Σταματήστε σε κάθε πλανόδιο Βερνω τον στο τρόπο σου Θα κάνω ό,τι μου κατέβεις τον σου Τώρα Και σε